السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله على رسول الله عليه الطيبين والطالعين ومن تقع من إحسانا إلى يومنا يا أحبتي بالله بالنسبة للمحاضرة نفس الكلام الذي تجدوه في البيانة هو نفس الكلام الذي أتكلم. ربما بعض الجاهل يقول لماذا يعني ما هي اليس وسيله الانترنت نعمه من الله؟ لنوصل العلم الى العالم باسره لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله الى الناس كافه فلازم في القران العظيم تبلغ الناس كافه. للاسف الشديد منذ زمن تولى المسلمين عن دعوه العالمين. انهم في الحقيقه شهداء على الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد على هم على الامه الوسطى آه الذي دعاهم جعفر. الله قول الله تعالى سبحان الله العظيم وجعلناكم امه الوسطى لتكون لتكون شهداء على الناس. ويكون الرسول عليكم شيء يعني الرسول شاهد مبرر. نعم نكون شهداء على الناس بتربية الرسالة التي جاء محمد رسول صلى الله عليه وسلم من القرآن العظيم. والسلة النبوية الحق التي لا تخالف من القرآن العظيم. رساله القران رساله للعالم ذكرى للعالم ولكن كما قلنا لا تشترون لو ان الدعوه مستمره لامن الناس من زمن لا ولكن نسالك ان محمد رسول الله رسول العرب وخلاص بل نحن شهداء على الناس اجمعين شهداء على العرب ولا سبحان الله العظيم. ولكن كتاب الله للاسف الشديد اتخذوا الكثير من العلماء المهجور كان القران العظيم فقط نزل يبيعوه في الصلاه وانتهى الوقت. القران العظيم هو الذي حفظ لنا حتى اللغه العربيه، والله لولا إن الله حفظ اللغة العربية في القرآن العظيم لضاعت اللغة العربية منذ زمن يعلم الله ايش بالنسبة لنا في لكن القرآن هو الذي حفظ اللغة العربية وملك القرآن ما هو من التحريف والتزييف إلى هذه معجزة وحده روحوا على نسخ التوراة في الإنجيل تجدوها نسخ زي الأحاديث لكن من يعلم الغيب حين نزل قول الله تعالى انا نحمدون فيه انا له لحظه صحيح. هذه وحدها معجزه إن محفوظ للتحريف ما يدري محمد رسول الله انه سيحفظ للتحريف الى هذه اللحظه والى يوم الا لأنه من عند الله لا شك ولا والقران هو رحمه للعالمين ولي الاسلام ورحمه للعالمين. ولا بوس الا بالله العلي العظيم. لو علم العالم بتعاليم الاسلام الذي امر الله بها. والله لامنوا به كلهم اجمعين. لان لظلوا الكافرين الذين يجهلون ما انجز فيه هذا الخبر لو يعلمون ان الله توصانا. يرون. سبحان الله العظيم. توصانا الله سبحانه وتعالى. يقول لي تعالى. لا اله الله ربك رسول الله. سبحانه اولا لازم نفهم شيء واحد مهم جدا قبل ان نقول اية. لان يعني وكل من جاهد أن عن دفاع عن نفسه هو جهاد في سبيل وهذا هو الحق المشروع لكل مسلم ولك هذا الحق المشروع عند جهاد اذا كان معتد عليها كذلك المسلمين امام الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله ليحق المتنبي، اي لا تعتدوا على من لم تقاتلهم. لانه هذا عنوانها. ثاني اذكر الايه يعني وهي التي توصانا الله. توصانا الله في الذين لا يقاتلون في دينهم. لا يحاربون ولا وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم. نعم ان تضروهم وتقصدوا اليهم ان الله يحفظكم. يعني اليست هذه توصيه من الله من الذين اصلا لا يقولون القران العظيم لكنهم لا يحفظون إذا لو علم جميع الكفار إن الله أصلا توصّل من الإسلاميين توصّاهم الكاذبين كما بلكم المسلمين، كذلك توصّاهم الكاذبين أنت من اللومة السبريين، إن الله المسلمين يا أخواني نحن نعلم والجميع نعلم إن دين الله هو أسر رحمة الله عالمين رحمة الله عالمين لأنه للأسف الشديد، يعني في هناك حق ضد دين الله صوروه الضابع منها سبحان الله لا موت إلا بالله ودين الإسلام يتوصى بحقوق الإنسان فغض النظر عن مرتكب قد أنا مدعوكم السجدين لأن الإيمان هذا شيء حصريا يحاسب به الله. لكن الحدود التي عند الله هي تكون يعني على المسلم والكافر على حد سواء التي يعني تم على الفداء على من الانسان بعض الانسان. اما الايمان وقل حق من فضل فمن شاء لازم العالمين يعلمون ماذا أنزل في كتاب الله في محكمة كتاب الله ألهم لها 17 سنة يا جماعة إن بدت دعوة الإمام ناصر رحمه سبعة 17 سنة يعني هذا كنت شاب شاب لما الدعوة الآن الحمد لله والشكر لله يعني أم في الدعوة إذا ما شاء الله ولكن أقول لكم شيء. ربما الجاهلون بفكروا بقولوا كم يعني كم له من زمن بيدهم؟ كان في ضرائب سبحان الله العظيم. إحنا لو نفكر في بدء دعوة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كيف كان كم كان سنة الإجازات؟ فعندما يعني أصنامهم وكسر أصنامهم حطوا أصنامهم. يعني كانوا ما يجيبوا له وزن. ونعلم ذلك من خلال الله تعالى قالوا من فعل هذا قال نور ظالمين. يعني فهم على طول إبراهيم يذكر قالوا سمعنا فقيه يذكرهم وقالوا إبراهيم. انظروا إلى قول الله تعالى أي شباب يقال إبراهيم. لكن لما جاء نصر الله وبشكره طبعا هي يعني دعوة العذاب هي جاء نتيجة أصلاً دعوة الله روح أنه هو الذي بدي أما إبراهيم كان إخراجها بس قال عندما يعني بشكره بادئ الأمر النبي الله يسمعني ماذا قال؟ قال ابشرتموني بعد ان مسني الحبر هذه البشر دار المخاطبه الملائكه قالوا بشرناك بالحق فلا تكون من الظالمين سبحان الله قالوا من نبشر برحمة الله الا القوم والقوم الوحيد اولا كن بنبشر برحمة الله فإمرأة قائمة فضحكت. ضحكت من ضحكت من بشارة. لكنها ما كانت تظن أن الغلام العليم إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو تفكر أن إبراهيم لا يتزوج. فقال أه فبشرنا الإسحاق. هنا علمت أن بَشَّارَةَ إتجاه إبراهيم أنه أصلاً هو عليها إسماعيل. وهي قائمة وحكت بشرنا الإسحاق. هنا استحيت لأنها يعني كانت تلبس لبس القواعد قبل واحد وقد يدين وجوهها فسكت على وجعه كبر من الحرب قالت يا ولدي اله وانا عدوك وهذا بعد شيء كبير سبحان الله الله لا استغربون من عمله داعش في سبحان الله لكن ما اريد ان من هذه القصه هو بنت دعوة ابراهيم ورغم الزمن الطويل الذي يعني قال مسن الكبر يعني صار يراجع لما سأل سألت الرسل لأنهم جاءوا يعني لقبروا روح إبراهيم يعني بأن الله أن الله سوف يعني هذه الجبنة صار يجادلهم في قوم لوط وغد له زمن زمن طويل نحن أنا أولكم ومن تدعي آمين ربما إحنا نحن قاسيين يعني ضابحين للغاية أو نقول جميعاً قطع نحن هدفنا أن يهدي الله الناس معنا والله ما هدفنا إلا هداية هداية الناس عمد. ولكن المشكله يعني هناك كثير كثير يعني من الفشل حبهم من الله يصورون في نظر الناس انه دين دموي لا حول ولا قوه الا بالله العظيم وكثير من الاشياء تحدث من صنع اناس معروفين انهم عذاب الدين منذ زمن بعيد. من اتجاه المسلمين؟ من المسلمين من يرضى عن الصراط المستحيل، لكن لما نرجع الى الايات المحكمات الدينات. اذا استمسكنا بايات الكتاب المحكمات وامنا بان احاديث محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي احاديث كذلك من لها ولكنها ليست محفوظه من التحريف. وكل المسلمين يذكرون ذلك انها ليست معقولة من التحية. اظنها لا جدال بين الاثنين إيه يمكن يعني إنه في العالم يعني مثلا ان كتب السنه معقولة من التحية لا مش معقولة من التحية. ولكن الحاكمين منها هو من عند الله. لازم محفوظة. ولكن بدي معنا كيف نعلم ونعلم الناس كيف يميزوا بين الحق والباطل. لان كما تعلمون والجميع يعلم يعني بان الاحاديث لم تتم هذه في الرسول ليش؟ على اساس ما تختلط بالقران لكن يكون مع يعني آه مرجع لكافه الاحاديث النبويه طب انا بقول لكم الاحاديث النبويه يتم عرضها على ماذا؟ عرضها على الايات المحكمات التي يفهمها ابسط الناس ما يعوى عن الشافعي الذي لا يزال له ولكن إن الله وإن عليه راجعون. في أحاديث كثيرة كانت سبب في ضرار كثير من المسلمين حتى أوصلت بعض منهم إلى أن يقول أبو الوهاب غير وهي المشكله هذه؟ المشكله عندما الواحد يقول على الله ما لا يعلم، هذه القامه الكبرى. والله إنها مقامه كبرى من اعظم القامات الكبرى لانه اصلا ايش أمرنا الله؟ ونشوف ايش الشيطان يريد. نحن خالف ما يريده الشيطان. الشيطان يامر بالسوء والبحشاء وان تقول على الله ما لا ماذا؟ محافظ عن الله ما لا نحلم والشيء لا يريدنا يعني يرغم بصور الحكاوة يعني وأن تقول يعني و... الله ما لا نحلم يعني عمرنا بالسوء ونقول الله ما لا نحلم والله يرهانا أنت. ذلك إذن يعني الإجتهاد ليس إن آه يعني عبد الواحد عندك لا نسبية، مثلاً 8% صحة والله ما ينفع ولا تستعم تستعم تستعم عجرة فنفلني صحتين ومدهنين عندما الإنسان يتقي الله ويخاف أن يقول على الله ما لا يعلم فالحقنا الله أن يعلمه إذا لم يوجد هناك في زمن إيمان أي صقي إيمان إذا أعني أن يجب الله إلا الحق واتق الله هو